Naomi Osaka, juctoarea care a demolat-o pe Halep în semifinal, este noua campioană de la Indian Wells. <fie> juctoarea japoneză Naomi Osaka, locul 44 WTA, care a eliminat-o în semifinală pe Simona Halep, a câștigat rătigat, turneul de la Indian Wells. Învingându-o, în ultimul act, pe Ruso a casat China, numărul 19 mondial, sublinieră I favorit 20, scor 6 la 3, 6 la 2. Japoneza, în vârstă de 20 de ani, a câștigat finala în propor sublinieră I10 minute. În semifinale, ea a trecut de liderul mondial Simona Halep, scor 6 la 3, 6 la 0. Pentru Osaka, trofeul de la Indian Wells este primul din carieră în circuitul VTA.